السلام عليكم النهارده هعمل لكم طريقه الطعميه في البيت طريقه سهله جدا جدا بس لو اول مره تشتركي تشوفيني وتزوري قناتي اعملي اشتراك وفعلتي الجرس ولو عجبك الفيديو دوسي لايك وشير عشان كل يعرف الطريقه ده الفول انا نقعته 12 ساعه على الاقل يعني عملت ليله كامله علشان تبقى الفوليه طريه معاكي وما في الفرم فانا دلوقتي هعملها بطريقة سهلة ازاي? ان انا هفرم الفول الاول لوحده وبعد كده هعمل الخضرة. هفرم الفول في مفرصة اللحمة. دلوقتي انا هفرم الفول في مفرصة اللحمة وهخلص الكمية كلها. انا عاملة كيلو. هخلص الكمية كلها. يا تعملين. دلوقتي انا فرمت الفول. الفول كله. طبعا لقيته في المفرمه هنا كان مفرمه اللحمه كان صعب شويه فرحت واخداه في الكبه وش ورحت عاملاه في المفرمه وش فدلوقتي انا هعمل الخضره الخضره دي عباره عن ايه عن كزبره الخضره دي عباره عن كرات وكزبره انا بتغسليها كويس جدا جدا جدا بتنقعيها الاول شويه تحطي عليها شويه خل وتغسليها تماما وبعدين بتقطعيها وهنفرمها هنفرمها وبعدين نفرم الاثنين مع بعض انا بقلل بفرم كل واحد لوحده علشان ما بوص الكبه او المفرمه لانها يعني فعلا الطعميه بتجهد الكبه والمفرمه فعشان كده انا بفرم كل حاجه لوحدها الاول وبعد كده افرمهم الاثنين مع بعض دلوقتي انا فرمت الخضره وفرمت الفول فرمت الفول لوحده فرمت الخضرة لوحدها يعني انتي لو مبتدئة ما الكمية دي انا عاملة كمية كبيرة بعملي نص كيلو فول بس آه، ونقي زي ما قلتلك واعملي عليهم بقى ايه اربع حزم آه، آه، كرات وحزمة آه، آه، كزبرة لو ما فيش كز... آه، كرات اعملي بصل اخضر حزمتين بصل اخضر بعد ما انا فرمت الخضرة والفول وال... وال... وال... فى حاجة هنا هحط راس توم وبصلاية متوسطة حسب انا عشان عاملة كمية كبيرة هحطهم وكمان هحط معلقة كزبرة كبيرة معلقة ملح ونص معلقة صغيرة كربونات هحطهم عليها كلهم وهقلبهم وهفرمهم بقى كلهم ايه مع بعض عشان تديني بقى العجينة ايه النهائية بتاعت الطعمية الجميلة اللي لونها اخضر وفيها خضرة وكلها فوايد وحاجة جميلة دلوقتي انا خلصت الكمية كلها اخد بقى اوريك ازاي نقليها انا باخد شوية الكمية باخد الكمية اللي انا عايزاها وبعدين بشوف الملح بتاعها اضبط الملح بتاعها واحط شويه شطه دي طبعا اختياري زي ما انت عايزه طبعا الطعميه دي فيها كميه خضره ودي مفيده جدا جدا جدا اكتر طبعا من بتاعه المطاعم وانضف واحسن واكتر وارخص وكل حاجه بتحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر وانا دلوقتي هقليها عايزه اقول لك لما بتيجي تطلعي الكيس من الفريزر وبتفكيه بتبقى بتحسي انها جامده شويه انا بنسميها ان احنا عايزين نفورها يعني ايه افورها؟ هحطها في طبق غاويت شويه واحط سنه ميه معلقه ميه مثلا او معلقه مية واقعد اقلب فيها بالشوكه شويه الاقيها إيه تفور او لو عندي الكبه مشيها في الكبه بسرعه كده هتلاقيها فارت معاكي وبقت جميله وبتشوفي الحدق بتاعها زي ما قلت لك شويه شطه لو انت عايزه ويلا بينا نقليها انا بحب احط فيها السمسم من جوه أنتي براحتك عايز تحطيه من جوه عايز تحطيه من بره زي ما انت عايزه فانا انا ه... انا بحب احطها من جوه ومن بره بين الاثنين يعني احنا دلوقتي اقليها سهله جدا جدا جدا وهتعجبك قوي قوي قوي قوي قوي واحلى وارخص واجمل واطعم وانضف طبعاً الطعمية دي لما تقلها مع التفلس هتلاقيها طبعاً خضرها جميل مغمئة شوية عشان الخضار بتاحها طبعاً مش موجود في بتاعة المطاعم لان المطاعم بتخط شوية صغيرة جداً من الخضرة لان الخضرة طبعاً تعارفين الحزمة فيها عودين ثلاثة بجنيه لكن انت في البيت بتفطيها بتخطي زي ما انت عايزة طبعاً الخضرة طبعاً عارفين ان كلها انها مفيدة جداً حاجه خلاص من الاخر ان شاء الله دي هتعجبك جدا جدا مش هتبطلي تعمليها لكن انا بقول لك لو انت لسه مبتدئه انت ما تعمليش الكميه الكبيره ديت علشان ما تزهقيش دلوقتي بنقلبها هي اهي منتهى الجمال منتهى الجمال مع العيش البلدي بقى والخيار والطماطم والجرجير وعيش حياتك بقى الله الله جميلة ازاي اهي بنحصل فيها من الزيت كويس علي مناديل المطبخ اهي كده الحقيقة طبقنا وده منظر الطعمية اهي بعد ما خلصت شكلها ولا اروع وطعمها جنان لو عجبك الفيديو دوسي لايك وشير ولو اول مره تزورى قناتى دوسي سبسكرايب او اشتراك سلام عليكم ورحمه الله.